za touto hranicí Bolívie, kde nás čeká tak trochu jiný svět. Jerem. No teď jsme tak trochu svištěli a i když jsme na Rally Dakar, tak v Bolívii se na silnici může maximálně 80 km a čekají nás stovky kilometrů, tak to bude hodně dlouhá a náročná cesta. I když, myslím si, ta Bolívie, za to stojí. Právě teď probíhá týmová bezpečnostní zastávka, A tak nahoru jsme ve výšce 3614 metrů nad mozem. Je tady nádherně. Organizátoři doporučují pít denně 4 litry vody, no a pochopitelně dát tam nějakou medikaci. Já jsem zatím nic neaplikoval, tak uvidíme, co to se mu ta výška udělá, ale cítím, že se tady nepříliš dobře dýchá, i když, když se podívám na ty panoramata, tak je mi skvělé.